לפני כמה שיעורים עסקנו בקצרה, בהסבר מדוע משפט צל צלע זווית אינו מהווה, מדוע הוא לא משפט היקף. בשיעור הזה, ברצוננו, לחקור זאת קצת יותר. המשפט אינו נקרא זווית צלע-צלע בגלל הסיבה הברורה, כי רשת תאיבות של שמו באנגלית יוררו גיחוך בשיעורי גיאומטריה. ואנחנו לא רוצים שאנשים יכחו במהלך העיסוק במתמטיקה. בואו נחשוב על משולש. נניח כי יש לנו משולש. נסרטט אותו. נניח יש לנו משולש ש Nirא משהו כמו זה. ב'אימ יש לנו משולש ש Nirא משהו. יש לנו ב'היא בסירטוט של משולש ישiar. ב'הוא אומר כי המשולש Nirא משהו דומה ל'זה. ו Nirא ככה. ב'הוא אומר כי מצאנו עוד משולש. מצאנו עוד משולש ש לו צלה חופפת. צלה ש חופפת ל'צל להאזד כאן. וזה ברור כי כל צלה ב'משולש נמצת ליד שתי צלאות אחרות. ב'סמח לזות נמצאת צלה ש חופפת ל'צל שהיא נמצאת כאן, כמוכן צלע הזאת היא אחת מהצלעות של הזווית. כלומר, היא יוצרת את אחד מחלקי הזווית הזאת כאן. המשולש השני כולל את הזווית החופבת הזאת כאן. כלומר זאת הזווית הראשונה אינה חלק ממנה. רק הצלע השנייה היא חלק ממנה. כלומר, זה צלע צלע זווית, או ניתן לקרוא לכך זווית צלע צלע, ולהסתכן כי דוברי אנגלית ירחיכו קצת. כעת, כעת אנחנו יודעים כי זה כשלעצמו אינו כי יש לנו חפיפה. טוב, אנחנו יכולים להראות כבי זה, אנחנו יכולים לבנות שני משולשים שונים. ואם אנחנו חשבים על כך, בואו נאמר. אנחנו יודעים כי זווית זאת, אנחנו יודעים כי המשולש השני, מכילת אותה זווית צהובה. מה שאומר שהצלע הכחולה, הכחולה צריכה לראות משהו כזה. היא חייבת להיראות משהו כזה. lett כדרך בה אנחנו מסרטטים זאת כאן, הצלע הזאת כאן למטה, נסמן אותה כצלע ירוקה. הצלע הירוקה הזאת למטה אנחנו לא יודעים עליה כלום. מעולם לא אמרנו כי היא חופפת למשהו. ואם היינו אומרים אז יכולנו להשתמש במשפט צלע צלע, צלע. אנחנו רק יודעים כי צלע הזאת חופפת לצלע הזאת והזווית הזאת חופפת. כלומר הצלע הירוקה מסיימ желא MHCGM. היא יכולה להיות בכל אורך שהוא. אנחנו לא יודעים מה האורך של הצלע הירוקה הזו. כעת יש לנו את הצלע האדומה ויש לנו עוד צלע. זאת שחופפת כאן. כלומר הדבר יכול אנחנו לא יודעים כלום על הזווית הזאת, כך שהיא יכולה ליצור כל זווית, אבל היא חייבת להגיע לצד השני. אפשרות אחת היא כי המשולשים באמת חופפים. ייתכן כי הצלה הזאת יורדת לכאן, כך. במקרה יש לנו באמת משולשים חופפים. אבל רגע, אהה, כאן, או הסיבה לכך שצל הצל הזווית אינו חד משמעית במקרה הזה, היא שהצלה יכולה גם לרדת בדרך הזאת. היא יכולה גם לרדת ככה. יש שתי דרכים אפשריות לרדת לבסיס. ואם נכנה אותו כך, ניתן לרדת בדרך הזאת, או לרדת גם בדרך הזאת. וזאת הסיבה לכך שצל הצל של כשלעצמו ללא עוד מידע, אינו חד משמעי. הוא לא לנו מספיק מידע. הוא אינו נותן לנו מספיק מידע כדי להגדיר ששני המשולשים האלה בטוח זהים. עכשיו, יש גם מקרים מיוחדים. במקרה הזה כאן לפנינו, הזווית שלנו, הזווית, שחלק מהצל הצל הזווית, הזווית חדה. זאת ממש כאן היא חדה. זוד שכאן זה זווית חדה. כאשר זה זווית חדה באחד מהצדים משולש, הצד השני יכול להיות גם זווית חדה. זכרו, חדה, המשמעות פחות מתישים מאלות, וkea, המשמעות גדולה 90 מעלות. כלומר, דאי יכולה להיות לכם זווית כה, וזו הסיבה כי הדאי, כי זה הדאי נפשרות. כלומר, אפשרות אחת, היא כי יש שתי זוויות חדות. כלומר, גם זה יכול להיות חדה, גם זה חדה, גם זה חדה, זה חדה, אבל יש את האפשרות שזוד היא זווית עוד יותר חדה, יותר צה, וזו זווית כה. כלומר זווית כ-ה. וזאת האפשרות היחידה, לא יכולות שתי זוויות כ-היים באותו משולש, לא יכולים להיות דברים גדוליםiggs Summer IN Superaufザ sente. נראה משולש How dans 131 prominently. וזאת הסיבה מדוע? יש אפשרות בה היא יהיה עוד משולש שנראה דומה. בעין יש לנו עוד משולש שנראה דומה לזה, ובעין נאמר לכם, ואם נאמר לכם מאוד ברור שזו זווית כ-ה, ובעין לך כי זווית זו וזאת הזווית של הצלע צלע זווית, כלומר יש לכם את הזווית, ואנחנו נאמר כי יש גם את הזווית השנייה כאשר הזווית הזאת חופפת לזווית השנייה, איזה זווית במשולש אחר, וגם אחת מהצלעות הצמודות לחופפות, וגם הצלע השנייה كان חופפת. במקרה הזה, זה לא כל כך דו משמעי. אנחנו יכולים לסרטט את זה. נסרטט את אותה זווית כהאה חופפת. בואו נסרטט. אנחנו לא יודעים כלום על הצלע בגל שлон נמר לנו כי בהחרה הם חופפות. כלומר, זה יכול להיות בכל של הציל הזהות. מאל azavid, כלומר, זה יראה כך, יראה כך. ואנחנו יודעים כי הציל הזהות, בואו נסמננו תה, נסמננו תבדקתום, אנחנו יודעים כי הציל הזהות אנחנו יכולים לסובב אותה כאן, אבל יש רק דרך אחת. כעת בצלעה הכתומה תוכל להגיע לצלעה ירוקה. הדרך היחידה היא זאת כאן. או שהיינו יותר נחצים, או שבמקרה זה אינו חד משמעי בגלל שבחרנו בזווית הקאה. הזווית של הצל הצל הזווית היא קאה. כיצד המשולש יכול להיראות. אנחנו לא רוצים לגרום לכם לומר, אה, אז אולי זוו, צלע זווית זווית זה כללי. אתם לא רוצים להשתמש במשפט הזה כמשפט כללי. רק רצינו להעביר כי יש כאשר יש esto ידוע שהזווית בצל הצל הזווית היא כאה, אז זה יהיה קצת פחות dou משמעי. כלומר, יכולות להיות מסיבות בהן זאת תהיה זווית חדה, ואז זה dou משמעי. יש את הזווית הכאה, ויש משהו ביניהם, וזו flavored הישרה, בי יש לכם זווית ישרה כזווית בצל הצל הזווית. כלומר, באם יש לכם מקרה כזה, באם יש לכם זווית ישרה, ויש לכם בסיס באורך לא ידוע, אבל האורך הזה קבוע, ממש כאן, ואם אתם יודעים כי אורך זה קבוע, בגלל שנאמר לכם כי ez חופף למשולש אחר. ואתם יודעים כי האורך הזה הוא גם קבוע. ואם תחשבו על זה, הצלח הבאה תהיה הצלח ממול הזווית הישרה. היתר של הזווית הישרה. כלומר, ידוע כי הדרך היחידה לבנות זאת, בדומה למקרה של הזווית הקהה. אם ידוע האורך של זה, אז הדרך היחידה זאת, משפט, שנקרא, השם שלו הוא משפט זווית ישרהつלע יתר. וזהו בעצם מקרה פרטי של צל הצל הזווית, בו הזווית, הנה למעשה זווית ישרה. ואז גם ניתן לכתוב את הראשונה. ניתן לראות זאת כזווית ישרה צל הצל, והם יכולים לעשות זאת כי כעת כשכתוב זווית ישרה זה לא מעורר את המבוכה שבראשי התיבות שבאנגלית. ניתן לראות כי זה הגיוני, בגלל שבאם יודעים את שתי הצלעות במשולש ישר זווית, למרות שלא דענו בכך לעומק בשיעורי הגיאומטריה, אולי אתם מכירים את זה בעזרת משפט פיטגורס. ניתן לחשב את הצלע השלישית. כלומר, אם יש לי את המידע הזה, תמיד ניתן לחשב את הצלע השלישית. ואז להשתמש בצלע, צלע, צלע. רק רצינו להראות לכם מקרים מיוחדים. אבל באופן כללי הדבר החשוב הוא כי אינכם יכולים להשתמש בצלע, צלע זווית, אלא יש נוסף.